Justiciei o încundeiazi pe covesii, eu am crezut ce nu aud bine. Tudorel Toader, ministrul Justiției, o critic vehement pe Laura Podruca covesii, sub linierele Fadna, pe care o trimite înapoi la facultatea de drept. susține ce scandalul protocoalelor a demonstrat ce evaluarea sa I. cererea de revocare a sublinierei că erau mai mult decât justificate. Toader a relatat ce după prezentarea publică a evaluării a vorbit cu o persoană din sistemul judiciar care i-a spus ce lucrurile sunt mai grave decât trăiese din evaluare. A spus, să nu vei supăra, dar ceea, ceea ce a ci prezentat în 20 de puncte reprezintă o mic parte din adevărul care nu este cunoscut. M-am uitat lung, nu l-am contrazis. Nu l-am aprobat, dar realitatea celor petrecute ulterior confirmă ce realitatea e mult mai complicat decât cele pe care le-am scris în raportul de evaluare, a declarat Tudorel Toader. Ministrul Justiției se declară subliniereocat de explicațiile subliniere Feitna cu privire conflictele constituționale pe care le-a generat. Eu am crezut ce nu aud bine când spunea de unde se sublinieră. Tiu eu ceva de ci de ce va ce CCR, la primul conflict, la decizia 68. Spuneam atunci ce din anul 1 de facultate. Nu trebuie să spun purtea, trebuie să sublinieră titlul, ce de asta te-ai pregătit ca jurist. Presupunem că prima dată nu ai subliniere tiut, dar după prima decizie, cum de al doilea, al treilea conflict, a mai afirmat Tudorel Toader. Ministrul a declarat că dacă informațiile despre protocoalele cu SREI subliniere au la iveal înainte de prezentarea evaluării, cu siguranță le ar fi inclus în între argumentele pentru revocare. Protocoalele le plasam undeva ca gravitate după clecerile Constituției, a explicat Toader.